Tericianu, în lacrimi, a plecat dintre noi. Îmi voi aminti de el întotdeauna cu pelecere. Cel Popescu Tericianu, presugliniere din telesenatului, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleanțe anuncând ce prietenul său apropiat, Herbert Stein, a murit. Unul i apropiatul meu prieten, Herbert Stein, a plecat dintre noi. Un om de o calitate excepțională, cu o experiență via rar voi întâlni, la care am apreciat întotdeauna felul de a fi simpatic, comunicativ, primitor ca gazd, gata oricând să te ajute cu un sfat bazat pe nelepciunea sa nativ. Era un om spiritual dotat cu o minte ascoaiti cum rar întâlnătii. Ne-am cunoscut la începutul anilor 90 când a poposit în România în calitate de importator oficial al grupului Fiat. a desfurat cu pasiune o activitate de pionierat într-o pia a automobilului care abia se aeza. A fost unul dintre fondatorii asociaiei producătorilor și importatorilor de automobile APIA, care a avut un rol major în organizarea și structurarea acestui domeniu. Societatea pe care a creat-o și condus o vreme de 20 de ani, Auto Italia, a fost o prezent de referinți un actor important. Ne-a legat o frumoasă prietenie. I-am purtat mult respect și admiraie pentru ceea ce are o aitica întreprinzător. I-am ascultat, nu odată, povestea viei i-a familiei sale. O via aproape ca o aventură. Marcat de tragedia celui de-al doilea război mondial, dar și de Renaterea Europei Resei Tiner. voi aminti de el întotdeauna cu pelecere pentru firea sa optimist, vesel iubitoare de Via. lor lui, Dani Chi, precum și sale, Alba, le transmit sincere condoleane. Dumnezeu să-l odihnească în pace, scrie Tericianu pe Facebook.